25 лютого депутати Смілянської міської ради зібралися на чергову 57-му сесію 8-го скликання. Та засідання розпочали із подяк безстрашним працівникам Смілянської станції екстреної допомоги, які рятували життя наших людей на Херсонщині. Це два фельдшери – лікар і водій. За поданням обласної станції швидкої допомоги, дозвольте нагородити грамотами виконавчого комітету наступних працівників швидкої допомоги, які перебували в зоні бойових дій, допомагали нашим людям, нашим бійцям. Порядок даний містив 108 проєктів рішень. Серед іншого депутати проголосували за проєкт рішення про перейменування вулиць і провулків Сміли. І з 48 запропонованих лише три вулиці, а саме Червономіську, Смоленську та Герцена, відправили на доопрацювання. Також було прийнято рішення про виділення коштів на закупівлю генераторів для котелень міста. В минулому році ми з вами виділяли кошти е, і вносили зміни до програми про закупівлю генераторів для теплокомуненерго, але е, в програмі було прописано на 2022 рік. Оскільки ми не закупили генератори в минулому році для сміла теплокомуненерго, пропонується в 2023 році включити дане питання. Все ж таки розпочати процедуру закупівлі, ну, скажу чому не закупили, по об'єктивним причинам. В грудні місяці були дуже дорогі генератори, тому ми е, не ризикували, не витрачали бюджетні кошти, тому є пропозиція, затвердити дану програму і внесенням зміни до бюджету виділити кошти в сумі 6,2 мільйона на закупівлю генераторів. Минулого року ми виділяли 13,5 мільйонів, але ці кошти повернуті до бюджету, вони будуть перерозпроділені в лютому місяці при розподілі вільних залишків, а зараз з резервного фонду буде пропозиція, ну вже коли будемо розглядати бюджет, виділити ці кошти на закупівлю генераторів для наших Нашого міста. Своїм рішенням депутати дозволили встановити термінал самообслуговування у приміщенні абонентного відділу КП «Сміла Комунтеплоенерго», щоб люди могли зручно розраховуватися за надані послуги. Також члени депутатського корпусу своїм голосуванням вирішили долю щодо дозволу на будівництво кафе у міському парку культури і відпочинку. Тобто не погодили питання на рівні дозволу на розробку технічної документації. Не погоджено профільної комісії, Наголошую. Кось є виступи звернення з даного питання. Ставимо на голосування. За три рішення не прийнято. Нарешті на сесійному засіданні депутати дійшли спільної думки і дали дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою під домоволодінням на вулиці шолома Алехома, 15. Там точились тривалі дебати між власником домоволодіння та приватним підприємцем, що створив відпочинково-розважальну зону «Набережна». Було останнім часом проведено дві-три зустрічі на Рівні Рамштайн і G20, який хочеш, з залученням фахівців, спеціалістів і різних профілів. Всі учасники дійшли, в принципі, десь до спільної згоди, що Тимченку треба підкоригувати трошечки проект відведення, який там йому було надано, трошечки кусочок відрізати з одного місця, в іншому додавати. Це властовує всі сторони цього процесу приблизно. Тому цим рішенням ми надаємо просто можливість на інвентаризацію і переробку цього самого проекту землеустрою, який в ньому зроблений. Далі ми знову будемо затверджувати вже нову конфігурацію, то тобто все-таки рішення яке, яке дає можливість рухатися далі в цьому процесі. Решту земельних питань детально пропрацювали на профільній комісії. Тож депутати в робочому порядку проголосували за ці проекти рішень.